Bună, dragi prieteni, eu sunt Gabriel Barbu. Incendiile din Turcia, Grecia și alte state au fost provocate la ordin, stăpânii lumii. Dronele high-tech de ultima generație au provocat incendiile. Sistemele radar, satelit ale turcilor au depistat drone care au dat foc pădurilor. Să vedeți scandal internațional ce o să iasă. Taie de capul! O să vedeți în colaj unic realizat de mine, toate clipurile au fost puse cap la cap și ai reieșit un filmulez dovadă, pas cu pas, de unde au fost depistate de sistemele radar, dronele și până la incendii. O să-l vedeți zilele următoare pe Erdogan dezlănțuit. Dovada există. O să mai observați ceva, dacă urmăriți cu atenție. Dronele, după ce își încheie emisiunea, se autodistrug. Bineînțeles, pentru a nu lăsa nicio urmă. Vizionare plăcută, sănătate și numai bine. Distribuiți dacă v-a plăcut.